No, už se to blíží, 24 hodin mám pocit, je na pódium a pak druhý den brzo ráno hned startujeme. Racing Team from the Czech Republic. Zbravý všechny panoušky do České republiky. Na 17. km jsem prorazil přední pneumatiku. V hlavě jsem si drobečeho urovnával jakoby, plán, jak pojedu, takže se budu snažit.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 Prakticky celou jsem jí jel v Prachu. Jo. Prostě přede mnou furt, nějaké motorky se tam otaly, byly úzké cesty, ne, nedalo se předjíždět, nebylo vidět, jo, když jsem chtěl předjíždět, takže bylo to docela složitý. Dvanáctý v etapě, devátý celkově. Nemění motor, ale je lepší dojet, než skončit na motor někde. Takže měníme motor. Dneska žádná pneumatika, žádný technický problém. Ta etapa byla docela rychlá. A když jsem dojel do cíle, tak jsem viděl, že tam svítila jedenáctka a jenom nějakých třináct a něco minut na prvního. Tak to je super výsledek. Jsem přijel a, a najednou proti mě takovej dav lidí, všichni hledali tam nějaký bod a podobně. A spíš z toho bodu nevěděli cestu ven. A mně se to povedlo chytnout nejrychleji a dotáhl se mi vlastně do cíle. Ale ty duny byly opravdu náročné, vysoké, takže jsem rád, že už jsem tady. Duel jsem a super, jo? krásný výsledek, devátý místo, se, se, jsem prostě šestný. A prostě jsem chtěl zažít tenhle pocit. Ještě jednou ukážu krásnou medaili. abych byl tady na tom podium.